У бійця тероборони Ігоря Кузія Хмельничана на 1972 року народження залишилися дружина та двоє дітей. Загинув боєць на Ізюмському напрямку. Там зазнав поранення несумісно з життям, розповідає старший бойовий медик Ігороти Людмила Бардецька. Він був на позиції, наскільки я розумію, як медик. Рятувати його було неможливо. Командир загиблого Сергій Колесник розповідає, служив з Ігорем Кузем з першого дня повномасштабного нападу Росії на Україну. Від 24 лютого, як ми прийшли разом в тероборону, і, і до того дня, коли я його виніс з позиції вже на ношах. Ти, може, Люба зброя, мінування – це все його була фішка. І психолог, бо він з хлопців, які падали духом, він підтримував їх. Всіх нас підтримав, всіх. Ну, це був чудовий, чудовий брат. Старший бойовий медик роти каже, яким пам'ятатиме побратима, з яким служили протягом двох останніх місяців. Самим найкращим, найдіжним. Він був старшенький трошки, за ним всі пацани йшли. Йому вроді заглядали всі пацани, слухалися його безприкословно. Цього ж дня дружинам, діти, матір та друзі і сусіди прощалися з хмельничанином Миколою Глєбічевим 1971 року народження, який загинув у Запорізькій області. Сусідка Таїся розповідає, чоловік працював за кордоном та повернувся і добровольцем пішов на фронт. Він сказав, що я не можу сидіти і дивитися, як росіяни топчуть мою землю. Я, я піду, я не можу пасивно тут сидіти, я піду захищати свою сім'ю, свою батьківщину. І зразу він водій сам по спеціальності. Пробув навчання і відправився в зону бойових дій. Сусідка Надія каже, у Миколи Глібічева залишилася родина, якій буде важко без сина, чоловіка та батька. Мама в ньому душі не чаяла, мама його ростила одна, вона все для нього. Двоє діточок залишилося. Синочку 12 років, дочки 15 років ще немає. Як їм зараз рости батька, я собі навіть не уявляю. Як жити з цим болем і з цією бідою? Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Новини на Суспільному, Хмельницький.